ایک ٹیم اس حوالے سے تمام ریکارڈ مرتب کر رہی ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں